Καλώς, ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα μαγειρεύουμε μαζί με τον φίλο μου τον Άκη. Βουαλά. Έχουμε να κάνουμε πολύ ωραίες συνταγέ, οι οποίες θα τιμήσουμε την παράδοσή μας. Το Πάσκα. Έχουμε να κάνουμε διάφορα πραγματάκια, που τα κάνουμε κάθε χρόνο βέβαια. Τα κάνετε εσείς κάθε χρόνο, σήμερα θα έχουμε τις δικές μας πενελιές για να δείξουμε πώς πρέπει πραγματικά να φτιάξουμε και να σουβλήσουμε την ομβελία μας. Τι λες φίλε μου. Ε, Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, φίλε Γιάννη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάτσεις εδώ μαζί μου σήμερα να τα κάνουμε μαζί. Ναι, τι σκοπό έχει, Αν, αν μπορεί να με βάλει από τα αριστερά σου, γιατί μου αρέσει εκεί πέρα. Εντάξει, αφού σου αρέσει, κάθισε εδώ. Ωραία. Θα σε στερεώσω. Θα σε χρειαστούμε. Πίστεψε με, οι συμβουλέ σου είναι πάρα πολύ σημαντικέ και πολύτιμε. Ωραία. Λοιπόν, θα μα φέρει το αρνί, τι σκοπό έχει, Να το φέρω. Ωραίο. Αυτοί είμαστε. Γεια σα. Έφυγε. Λοιπόν, σήμερα μαζί με τον Γιάννη θα σουβλίσουμε το καλύτερο αρνί που υπάρχει στον κόσμο. Θα σα yes. δείξουμε όλα τα μυστικά για να βάλετε στη σούβλα, να ρίξετε πάνω στη φωτιά, πώς θα ψήσετε, πώς θα αλατίσετε, όλα τα κόλπα, οπότε πολύ συντονισμένοι δείτε ακριβώς τι θα κάνουμε. Θα μας χρειαστείτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ απλά, Γιάννη. Μήπω πρέπει να πούμε. Ναι. Έχω το αλάτι και το πέρι μέσα. Τα βασικά. Οι, ουσιαστικά τα πιο βασικά υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το τέλειο ε, κατσικάκι ή αρνί στη σούβλα είναι αλάτι και πέρι. Αλλά προ το παρόν δεν θα τα χρειαστούμε. προς το παρόν έχουμε να δουλέψουμε λίγο το κομμάτι που θα κουμπώσουμε το αρνί πάνω στη σούβλα. Πού είναι η σούβλα. Σούβλα υπάρχει και χρειαζόμαστε και λίγα ακόμα σύνεργα για να είμαστε σίγουροι ότι Ό, θα περάσουν 4 ώρε ανέμαχτα χωρί να ταλαιπωρηθούμε. Αν λοιπόν, δεν το δέσουμε σωστά για τρέχουμε πρέπει να έχουμε πένσα, έχουμε σπάγκο, έχουμε σακοράφα, Σακοράφες. έχουμε τα πάντα όλα. Εμεί θέλουμε να δείξουμε τον πιο απλό τρόπο για να μπορέσετε κι εσεί να το ετοιμάσετε. Σίγουρα για να δώσουμε λοιπόν. το αρνί. Αυτά εδώ τα σιδεράκια που έρχονται μαζί με τι σουβλά. Οι σουβιφτήρε είναι πολύ χρήσιμα, αλλά νομίζω ότι δεν τα Εντάξει, συνήθω θα τα βρείτε, αλλά σε περίπτωση που δεν τα βρείτε στο χωριό, υπάρχει και κλασικό τρόπο στο σύρματάκι μα. Μπορούμε να το κάνουμε με σύρμα, ωραία. που αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο. Ουσιαστικά παίρνουμε, καρφώνουμε πώ είναι ε, τι διχάλε αυτέ και στερεώνεται το αρνί πάνω στη σούβλα. Σημαντικό να αν είναι ανεξίδωτο σύρμα, μην πάει και πάρουμε κανένα σύρμα το οποίο να είναι σκουριασμένο ή να μην είναι ανεξίδωτο, γιατί υπάρχουν λοιπόν, θέματα. Ωραία, λοιπόν, χρειαζόμαστε μία βέργα. Σα αρέσει. Σούβλα. Όσο πιο ψηλή. Τόσο πιο καλή, Σωστά Γιάννη! Ναι, να, να, σίγουρα να συνοδεύεται με αυτή εδώ τη διχάλα πάλι. Ναι, που, που με... ακόμα και να μη συνοδεύεται από τη διχάλα, άμα είστε πολύ μάστορες μπορείτε μπορεί τελικά να το λειτουργήσετε και να γίνουν όλα μια χαρά. Τώρα, τα πράγματα είναι απλά. Πάμε. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα να στερεώσουμε το αρνί πάνω στη σούβλα. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Σε περίπτωση που δεν τα πάτε καλά, υπάρχει περίπτωση μετά από ένα σημείο που θα μαλακώσει το κρέα, άμα δεν κάνουμε σωστή δουλειά, να αρχίζουμε να γυρνάμε θα και να γυρνάει σκέτη η σούβλα χωρί να γυρνάει καθόλου το αρνί. Γιατί το αρνί δεν θα έχει κουμπώσει πάνω στο σίδερο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε προσοχή στο τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πίσω μέρο του αρνιού και αυτό είναι το μπροστά μέρο του αρνιού. Οπότε. Στο πίσω μέρο του αριού υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να ξεκινήσουμε. θα καταλαβαίνετε. <laughs> Αυτό είναι <laughs> το, το, το σημείο. Κάνε τη δουλίτσα του. Οπότε, γύρω από μπροστά για να βλέπει ο Λάκης. Λάκη, βλέπεις την τοποθέτηση του προ. θα μπει. Λοιπόν. Έτσι όπω είναι. Χωρί το... ανέμαχτα. Δεν χρειάζεται πολύ ζώρι. Δεν ζοριζόμαστε. Και έλα, δε φιλελάκι, ουσιαστικά πρέπει να φροντίσουμε καθώ περνάμε το μέσα βλέπουμε. τη σούβλα να είναι πάντα παράλληλα με το αρνί. Εδώ πέρα δεν πιάνει άλλο σημείο εκτό από πίσω. Είναι πολύ σημαντικό πριν τοποθετήσουμε το αρνί πάνω στη σούβλα να έχουμε ε, βάλει τη διχάλα. Γιατί άμα το κάνουμε αυτό και δεν έχουμε πίσω αυτή τη διχάλα, δεν τότε μετά θα πρέπει να το ξεφορμάρουμε και να ξαναβάλουμε πίσω το αρνί. Λοιπόν, καθώ πιέζουμε εδώ πέρα θα χρειαστείτε και ένα δεύτερο άτομο να το με από εδώ, το μάτι. Να το μάτι. Με το που βγει η από εδώ, κάτω μέρος του κεφαλιού από τα αρνή. Το βλέπετε, θα περάσει εκεί πέρα που περάει το λαρίκι στην ουσία. Πιέζουμε λίγο και πρέπει ένας άνθρωπος να, να κρατήσει το κεφάλι από εκεί, για να μπορέσουμε να σπρώξουμε. Σπρώξε. Ε, εκεί είσαι Τέλειες. Και βγήκε. Περίπου. Λοιπόν, δεν είναι έσια. Ε, είμαστε στο 90% ίσια. Καμάρεγιά πάντα. Λοιπόν. Okay. Μπορούμε να το δείξουμε Εντάξει. Έχει μια μικρή στοιχεία πρέπει να περάσει εδώ, πέρασε λίγο το δεξιά. Όχι, όχι γιατί θα το κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά. Μετά θα έχουμε μεγαλύτερη τρίτα. Καμάρε. Και Εδώ καλά είμαστε. Πέρασε πέρασε, τελείωσε. Τελείωσε. Τώρα, γυρνάμε το αρνή, για να δείξουμε ακριβώ. Και η διχάλαση περίπου που αναρωτιέστε, άμα καρφώνετε από την πάνω μέρο ή από το κάτω. Εντάξει. Υπάρχουν δύο φιλοσοφίε. Κάποιοι μάγειρε και κάποιοι το καρφώνουν από κάτω. Απλά είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί ανοίγουν πολύ τα πόδια και ουσιαστικά καίγονται τα ποδαράκια και δεν ψήνονται στον ίδιο χρόνο. Και υπάρχουν κάποιοι που το καρφώνουν από την από πάνω πάλι, πλευρά. Αμπά. Εμείς Εμεί το καρφώνουμε από την πάνω, μα αρέσει πάρα πολύ. Κάλη Οπότε, καλύτερα. πολύ σημαντικό είναι εδώ να φροντίσουμε να καρφώσουμε ομοιόμορφα. Κοιτάξτε εδώ, θέλουμε ουσιαστικά να πιάσει του δύο μυρού που υπάρχει πάνω στο αρνί, να μπει μέσα, εδώ και μόλις καρφωθεί είμαστε σίγουροι ότι όλα πηγαίνουν καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή το αρνί καθώς το βάλαμε πάνω στους σουβλασίκωσε λίγο Γιάννη. Ε, εκεί. Επειδή δεν έχουμε βάλει κάτι πάνω, ουσιαστικά κουνιέται, παίζει και δεν μπορούμε να το ψήσουμε σωστά. Οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλη η διαδικασία θα γίνει σωστά και θα το κουμπώσουμε πάρα πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βιδώσουμε πολύ καλά πίσω τη διχάλα για να φροντίσουμε να έχουμε μία βάση και να μην γυρνάει ταρνή καθώς το σφίγουμε. Οπότε πού είναι το… Α, πάμε. Τι θέλεις. Το Θα παμε τι θελεις Το κατσαβίδι είναι εδώ αμεσώς, έρχεται, το βγάλαμε ερχεται το βγαλαμε κατσαβίδι. Οπότε θα το κάνω με το μαχαίρι. Έφυγε ο Γιάννης. Ωραίος. Βιδώνουμε πολύ καλά. Υπάρχουν βέβαια και πιο εύκολοι τρόποι από βίδα που κατευθείαν βιδώνεις με το χέρι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τέτοιο. Αλλά εδώ πέρα με το που πιάσει πολύ δυνατά έχουμε μία βάση να ξεκινήσουμε. Τώρα, πολύ σημαντικό είναι καθώς αρχίζουμε να δένουμε το αρνί πάνω στη σούβλα μας είναι να φροντίσουμε πάντα να μένει ακριβώς στη μέση το τέτοιο, ε, η σούβλα. Οπότε Πολύ απλά, πάμε να ξεκινήσουμε. Μην αισχύσει το. Θέλει λίγο δουλειά, συνεργάτε. Να το κρατήσουμε λίγο. Λοιπόν, πολύ απλά αρχίζουμε να δένουμε το αρνί μα. Λένε πω ουσιαστικά το αρνί πρέπει να το δώσουμε σε τρία σημεία πάνω και θα είναι μια χαρά. Όντω ισχύει. Αυτό άμα το κάνουμε με τι ζιχάλε. Άμα δεν χρησιμοποιήσουμε τι ζιχάλε και βάλουμε σύρμα, θα χρειαστεί να δώσουμε σε 2-3 παραπάνω σημεία. Έτσι. Γιατί δεν είναι τόσο σταθερό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, πολύ απλά, Γιάννη, εδώ και εδώ κόβουμε σ το και θα το... Ένα, εδώ είσαι ίσα και εδώ. Λοιπόν, και έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα τα συρματάκια μας και είναι πολύ απλό. Ανοίξουμε την κυλιά και θα δούμε πού ακριβώς πρέπει να βάλουμε τα σύρματα. Ουσιαστικά άμα χρησιμοποιούμε αυτά, χρειάζεται να βάλουμε ένα εδώ, ένα εδώ και ένα πιο πάνω, σε τρία σημεία και είναι αρκετά. Ε, σε περίπτωση που βάζουμε σύρμα, ξαναλέω ότι πρέπει να βάλουμε σε περισσότερα σημεία. Οπότε, πολύ απλά παίρνουμε το σύρμα όπω είναι. θα ξεκινήσουμε από κάτω-κάτω. Όσο πιο κάτω ξεκινήσετε, εδώ πέρα ο κορμό, ουσιαστικά η λεκάνη από το αρνί, είναι το πιο βασικό να δέσει πάρα πολύ δυνατά. Οπότε, τρυπάμε το σύρμα, μέχρι που να νιώσουμε ότι βγήκε από την άλλη πλευρά. Το βλέπετε? Μία πλευρά. Τρία. Πιέζουμε και από εδώ, ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Φροντίσουμε να πιάσει καλά το σύρμα. Εδώ και εδώ. Βγήκε εδώ. Και, και να. Ουσιαστικά το σύρμα έχει βγει, τραβάμε. τραβάμε μία πλευρά, τραβάμε δεύτερη πλευρά. Ουσιαστικά, πολύ απλά. Γινάμε πρώτα με το χέρι λίγο. Αφήνουμε εκτεθειμένα πίσω τις άκρε από το σύρμα και πολύ απλά παίρνουμε την πένσα. Συρμα. και σε σφίγγμα. Πώς σου φάνηκε. Τέλεια. Ε, εύκολο. Τέλεια θέλει λίγο ακόμα να σφίξει, Θέλουμε όντω να νιώσουμε ότι το σύρμα κρατάει πάνω στη σούβλα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε χαλαρό, γιατί σε περίπτωση που το κάνουμε χαλαρό τώρα θα έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια. Εντάξει, η ίδια διαδικασία ακριβώ γίνεται ακόμα και με ε, σπάγκο. Με Απλά με σπάγκο είναι ακόμα πιο δύσκολο, βέβαια είναι πιο παραδοσιακό. Τώρα, το που σφίξει καλά, κοιτάξτε εδώ, ουσιαστικά πρέπει να βλέπουμε ότι έχει σφίξει πάρα πολύ καλά το σύρμα πάνω στο κρέας και εδώ πέρα πρέπει να δούμε όλο αυτό το πράγμα. Κόβουμε ό,τι περισσεύει εδώ. Τέλεια, γυρνάμε και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να ετοιμάζουμε τα, τα σύρμανδάκια εδώ πέρα. Και έτσι όπως είναι, κατευθείαν έρχεσαι εδώ, πάλι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πρέπει να δέσουμε πίσω, όπως είπαμε. Εδώ, έκου να βγει. Στην άλλη πλευρά παίρνουμε ε, εκεί. και σφίγγουμε. Και οι δύο τρόποι είναι εύκολοι. Ποιον τρόπο θες να κάνουμε. Αυτό να κάνουμε καλύτερα που θα το βρουν και θα είναι και πιο εύκολο για τα σύρμα. το σύρμα. Δείξαμε και τον τρόπο. Πώ τι λέμε αυτέ, δυχάλε, σφυκτήρε. Σφυχτήρε ε, εγώ θα του θέλει κατάξει, διχάλα και σφυγία. Α πούμε α λέμε αυτό δυα και α δούμε αυτό το σφυγτήριο μια και αυτό σφίγη. Λοιπόν. Έτσι, το ξεκαρήσαμε. Ποιο θα γυρνάει, Το γίνα γυρνά εγώ. Θα βάλουμε και 2-3, ακόμα και σίγουρα θα χρειαστούμε και στο λαιμό. Λοιπόν, πάμε να σφίξουμε και τα υπόλοιπα που να κάνουμε μέσα. Άρα ουσιαστικά δείξαμε και τον έναν τρόπο και τον άλλο. Και με το σύρμα και χωρί το σύμπαν. Τώρα πάμε εδώ πέρα στη μέση, ακριβώ στη μέση. Τέλαιο. Και πάμε για το τελευταίο σημείο, πάνω πάνω πριν το λαιμό. Το έχεις. Ναι. ναι. Τέλειο. Γυρνάμε και σφίγγουμε. Με το που σφίξουμε, θα συνεχίσουμε. Με τα χέρια σε Γιάννη. Αχ, ωραίο πράγμα να ετοιμάει στο άρνη. Άμα ξεκινήσετε να το φτιάχνετε στις 10 η ώρα το πρωί Αφήστε το για τον χρόνο. Α, ναι, λίγο πιο ροή <laughs> Για να φτιάξετε το αρνί, πρέπει να σηκωθείτε πρωί. Για, πρέπει για, να είστε συνθαπημένοι. Γύρω στι 5 η ώρα πρέπει να σηκωθείτε, να αρχίσετε να ετοιμάζετε όλα τα σύνεργα. Έχετε να ανάψετε κάρβουνα, έχετε να ετοιμάσετε το αρνί, έχετε να μαρινάτε το αρνί. Έχετε, έχετε, έχετε, έχετε πράγματα. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, αν μπορείτε να ετοιμάσετε το αρνί την προηγούμενη μέρα, μπορείτε να το ετοιμάσετε, αλλά εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ψυγείο που να χωράει τη σούγλα μέσα για να μπορέσετε να το βάλετε. Εκτό άμα είναι επαγγελματικέ ουσίε. Να πούμε την αλήθεια: Ότι στο χωριό, εμεί πάντα από την προηγούμενη το αφήναμε το βράδυ, το κάναμε, δεν έχουμε πεθάνει ακόμα. Αλήθεια. Λοιπόν, πολύ βασικό επίση, μια που είμαστε και αυτή την πλευρά, να πούμε για την σφραγίδα. Η σφραγίδα που έχουμε στα ελληνικά αμνοέριθρια, μπράβο το είπα σωστά. Είναι αυτή η όμορφη γαλάζια και γράφι σε περίπτωση που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι θα δείτε το μπλε το σήμα. Σε περίπτωση που είναι εκτός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δείτε μια καφετή ε, σημεούλα και ουσιαστικά θα γράφει και τη χώρα προέλευσης. Οπότε αγοράζετε ελληνικό όταν είναι μπλε, αγοράζετε ξένο όταν δεν είναι μπλε. Okay. Έσφυξες. Okay. Συμιλάς κιόλας. Ναι, βέβαια. Εγώ δουλεύω. Να σου πω, εσείς στο σπίτι στη Ζάκυνθο, ο Γιάννη αν και βέβαια και σε άλλα νησιά, όχι βέβαια του Ιωνίου, είναι και κατσίκε στο φούρνο. Είναι παραδοσιακό το να κάνουν και άλλα πράγματα πέραν από το αρνίστη σούβλα. σε αυτό που κάναμε πέρυσι. Πέρυσι να ξέρετε ότι έκανα Πάσχα στο Γιάννη. Πέρυσι, το έχουμε κάνει. Στι... Ναι. Ω συνήθω, αυτό που τράβηξε όλο το ζώρι μου είναι εγώ. <laughs> Τα παιδάκια βγήκαν έξω. Δεν βγήκατε. Μην με λε, Τεφτή, βγήκατε. Με ποιον είχαμε βγει. Βγήκατε με τον ψυλό. Βγήκατε με τον ψηλό. Και εγώ βγήκα, να σα πω την αλήθεια. Αλλά γύρισα νωρί πίτι γιατί την επόμενη μέρα είχα ευθύνε. Είχα να ετοιμάσω το φαγητό, όπω και οι άλλοι. Οι άλλοι μου λέγανε: Ε, μα, ρίγατε να τα φτούμε, διαχώνεσαι και τώρα και τώρα. Κάτα ψέματα όμω είναι μια δουλειά η οποία είναι ε, παρείστικη. Και πρέπει να την κάνουμε 7 γράμματα το πρωί, ο Πετρετζίκης πάλι μόνο άρχισε να φτιάχνει τα πάντα και. Επειδή δεν του άρεσε η ιδέα ότι θα τα κάνω λαγό, αρχίσαν να γκρινιάζουν και μου λέγανε, Γιατί να φτιάξουμε αρνί στη ζούλα, να φτιάξουμε παϊδάκια, γιατί μου είναι πιο εύκολο να φτιάξουμε αρνί στο φούρνο. Και με αποτέλεσμα, ο Πετρετζής έφτιαξε αρνί στο φούρνο, παϊδάκια, ε, τι άλλο, κοκκινιστο, φτιάξαμε τρία διαφορετικά φαγητά για <laughs> <και laughs> να βρούμε αυτό από πάνω, πάνω, ότι επειδή δεν ξύπια δεν πριν να κάνουμε καρμιά και αγολέμουν. Λοιπόν, ε, με το σύρμα θεωρώ ότι θα ήταν 10 φορές πιο γρήγορο. Όχι, μετάξει. με μα πόσο... το πόσο γρήγορο. Ξέρει τι γίνεται όμω με αυτά εδώ πέρα, Είναι πιο πλατή. Αρχίζει να δημιουργεί μεγαλύτερη επιφάνεια. Δεν είναι και καλύτερα. Δεν, δεν είναι πολύ καλύτερα. Δεν δε δε φεύγει. φεύγει. Ε, το σύρμα είναι πιο λεπτό. Συν ότι αυτά την ώρα που το ψήνουμε, αν τυχόν χρειαστεί. Δίνουμε και ο δύο σβούρε ακόμα και το κρατάμε ακόμα καλύτερα. Τώρα, ήδη νιώθουμε ότι είναι τώρα, πολύ πιο δεμένο, έτσι. Τώρα, για να δούμε, μένει σταθερό. Μένει σταθερό, το βλέπετε. Δεν γυρνάει, σημαίνει ότι έτσι θα παραμείνει. Πολύ Τέλει, σημαντικό. Έχουμε αλλά ακόμα πολύ σημαντικά δεσίματα να κάνουμε. Τα πιο σημαντικά κομμάτια που κρατάνε το αρνί είναι ένα-δύο. Τα πόδια και το κεφάλι. Οπότε, πριν πάμε στο κεφάλι, πάμε λίγο στα μπούτια εδώ πέρα, όπου ουσιαστικά θα πρέπει να σφίξω λίγο ακόμα τη βίδα εδώ πέρα γιατί κουνιέται και πρέπει να φροντίσουμε, ε, αν υποθέσουμε ότι από εδώ ξεκινάει να γυρίζει η σούβλα μας, πρέπει οπωσδήποτε τα πόδια να είναι πίσω από το γύρισμα, γιατί πρέπει να ψηθούν και αυτά. Το καταλαβαίνετε. Εντάξει. Οπότε, πολύ σημαντικό εδώ, όπως βλέπετε το μπούτι έχει πίσω τις δύο κλίδε. Εγώ αυτό που κάνω είναι το εξή. Έτσι όπως είναι, βάζω τις κλίδε να πάνε από πάνω εδώ πέρα. Κοιτάξτε, πολύ απλά περνάω το σύρμα. Από εδώ και εδώ κάνω ένα μικρό δέσιμο, πολύ γρήγορο. Θέλω το. Πάμε. Εδώ. Ένα μικρό δέσιμο. Φροντίζονται να μην σπάσουν γιατί αυτέ πάνε πάρα πολύ εύκολα οι κλίδε. Οπότε μην το δέσετε πάρα πολύ γιατί θα σπάσουν. Είναι τρί... το πρώτο δέσιμο, έτσι. Ναι. Κάντε ένα μικρό δέσιμο εδώ, ίσα, -ίσα να αρχίζουν να πιάνουν. Ε. Και να κρατήσουν το αρνί από την πίσω πλευρά, ουσιαστικά τα πόδια. Και μόλι δέσουν εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Τότε μετά πιάνουμε και δένουμε πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε κάτι να πατήσουμε ουσιαστικά εδώ πέρα, αυτό χρειαζόμαστε. Μετά παίρνουμε και δένουμε εδώ πέρα πάρα πολύ καλά τα πόδια. Μεξή πιο σκληρό σύρμα δεν έχω ξαναδεί, Παναγία μου. Μας κάνει και, και φαινόμαστε ε, ε, ότι δεν έχουμε δύναμη. Ναι αλλά χρειάζεται, πρέπει να είναι οξείδωτος έτσι, mm. πάρα πολύ σημαντικό. Και με το που φτάσουμε και γυρίσουμε καλά ξαναγυρνάμε πάλι πίσω, εδώ και εδώ λύγουμε. Πολύ ωραία, τέλεια. Σφίξτε καλά, δώστε βάση να σφίξει καλά. Οι κλίδε, το μόνο που χρειάζεται στην αρχή είναι να κρατήσουν πίσω τα πόδια εδώ πέρα. Όσο πιο καλά σφίξετε τώρα, τόσο πιο καλά θα βγει το ανήκει. Το καλά δεν μπορεί να σπάσει εδώ. Εντάξει, τέλεια. χρειαζόμαστε να σα φύξουμε καλά. Επόν, ό,τι περισέψει από το σύρμα, εδώ, βοήθεια. Αντίκια. Τέλεια. Και νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά, κοιτάξτε εδώ. Τέλει. Τέλεια δεμένα εδώ, τέλεια δεμένα εδώ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πάμε για το κεφάλι. Και πάμε για το κεφάλι τελικό στάδιο. Έχει σύρμα εκεί. Ναι. Εδώ oh. είμαστε. Το κεφάλι είναι καλό να το πιάσετε σε δύο σημεία, μην το πιάσετε μόνο σε ένα. Πιάσουμε ένα στην αρχή και ένα εδώ. Εντάξει? Άμα θέλετε, μπορείτε να τριλήξετε το σύρμα έτσι, αλλά φαίνεται ότι είστε ρούκι άμα το κάνετε έτσι. Και δεν θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε ρούκι, θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε expert. Θε να πει κανένα άλλο τύπο. Όχι, μια χαρά. Πάει και αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να, βά... να βάζουμε και του φιχτήρε πάλι. Αν, θα... Αν έχουμε τη διάθεση, μάλλον δεν έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε με το σύρμα, βάζουμε και του φιχτήρε. Τι είναι η δουλειά θα κάνει. Τέλεια. Έσφυξε. Ναι. Μία πάνω και μία λίγο πιο κάτω. Μην ε, έτσι. θέλετε να το σφίξετε πάρα μα πάρα πολύ γέρα. Να σφίξει ή να νιώθετε ότι πιάνει πάνω στο κρέας, αλλά μην το παρακάνετε γιατί υπάρχει και να σπάσει κιόλα και δεν θέλω να σπάσει. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Έλα, μου, εδώ έτσι. Εντάξει, πόση ώρα μας πήρες τώρα. Είναι μπελαλήντη κυρία δικασία. Είναι τη παρέα του, ξανά πάμε. Δεν είναι μόνο η διαδικασία. Ναι, όντω. Εδώ πέρα είναι να έχεις το φίλο σου να. Να πίνετε τα κρασιά μας. Το κρασάκι σα δίπλα, να λέτε τα νέα. Εγώ έχω ξεκινήσει από το πρωί να πίνουμε κρασιά. Δεδομένο. Εμεί δεν βάλαμε τίποτα να πιούμε. Λίγο καφέ τουλάχιστον, παιδιά. Λίγο καφέ. Πιάνουν και πάνω, οπωσδήποτε το κεφάλι. Και ουσιαστικά νομίζω πω όλοι περιμένετε να σα πω και τα μυστικά τη ναι αρινάδα είναι φανταστική και τα κόλπα μου είναι φανταστικά, οπότε περιμένετε να δείτε τη συνέχεια. Γιατί δεν είναι μόνο να τυλίξουμε το αρινί, είναι να το κάνουμε και πεντανόστιμο. Και πιστέψτε με θα γίνει πεντανόστιμο. Σούπερ! Φέρντε τα έξτρα υλικά. Εδώ. Αλάτι, λοιπόν. Το δάσαμε καλά. Πώς το βλέπουμε το αρνί. Φάει αυτό μέσα. Και, πάρω... και έχουμε να oh, Ναι, ναι, ναι. αλλά το σηκώσουμε να το δείξουμε. λα, oh, oh, oh, like. Πόσο φανταστικοί που είμαστε. <laughs> το αρνί γυρνάει τέλεια και θα γίνει καταπληκτικό. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι είναι αυτό το πράγμα από πάνω, Γιατί θα αναρωτιούνται <sharp inhale> μερικέ. Ναι, είναι η μπόλια. Ουσιαστικά είναι η μπόλια. Βρίσκεται μέσα στο αρνί και τη βγάζουν απ' έξω για να έχει περισσότερο λίπο και λίπος. να γίνει πιο τραγανό το αρνάκι μα. Τώρα, <sp> λοιπόν, για να φτιάξουμε αρνί εξωτερικά. Θα το γυρίσω λίγο το κεφάλι, γιατί στράβωσα. Αυτό που πρέπει πάντα να ξέρουμε είναι τα κιλά του ζώου. Βέβαια. Να σας πω ότι η καλύτερη συνταγή για αρνί είναι με δύο υλικά, η μαρινάδα, αλάτι, πιπέρι. Να πούμε λίγο πώς ξεχωρίζουμε το αρνί από το κατσίκι. Α, πέστε, του, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έκανε έτσι ο Γιάννης Θαματονιέδατε. <laughs> λοιπόν, για πε, Δύο είναι πολύ βασικά. Πρώτο, τα αρνιά. Ναι. Όπω αυτό εδώ έχει ένα καρούμπαλο εδώ. Το βλέπετε? Το καρούμπαλο που είναι από τα μάτια του μέχρι τη μύτη του. Το κατσίκι είναι πιο, είναι πιο ποντερό. Η ουρά του είναι πιο λεπτή στο ε, κατσίκι και κάποιε φορέ κρατάνε πάνω και, και τι τρίχε, το, το, το τελείωμά του. Ποντερί. Κατροητό, ποντερί. Ποντερί. ποντερί. ποντερί. Μυτερί. Πώ το λέτε, ρε παιδιά. Α, υπάρχει το ποντερί. Όχι, το λέμε. Αλήθεια. Ποτέρο. Λοιπόν, πάμε όμω να πούμε λίγο, Γιάννη, για το... γιατί όλοι αναρωτιούνται. Όλοι λένε πόσο αλάτι να βάλω στη συνταγή. Θέλω να μου πει πόσα κιλά είναι το κρέα μα. Είναι 10 κιλά. Δεν θέλουμε να πάρουμε μεγαλύτερο. Όχι, Και 7-8 κιλά και να πάρετε. Όσο πιο μικρό, τόσο πιο ώρα θα βγει. Όπω πόσο, πόσο μεγάλη είναι παρέα, έτσι. Πόσα λατοπίπερο βάζουμε. Ε, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Για το κάθε κιλό βάζουμε 12 με 15 γραμμάρια. Και λέω 12 με 15 γιατί εξαρτάται με το πόσο αλμυρό θέλουμε να είναι το αρνί μα. Εμεί θα ξεκινήσουμε με 12. Κι άμα θέλουν κάποιοι θα βάλουν λίγο παραπάνω και λίγο σας άμα σας αρέσει το αλμυρό αρνί θα βάλετε λίγο παραπάνω. 12 γραμμάρια σε περίπτωση που δεν έχει τη ζυγαριά, κάτσε να το πω είναι μια κουταλιά της σούπας. 20 γραμμάρια είναι μια κουταλιά της σούπας, οπότε εμεί θέλουμε συνολικά 120 γραμμάρια για ολόκληρο το αρνί. Θέλω 6 καλέ κουταλιές, 2, όχι oh, καλές, κοφτές, 4, 5 και λίγο παραπάνω, εδώ. Είμαστε καλά. Θέλει. Φαίνεται πολύ. Όχι, όχι. Σα πολύ τα λάταλα το χρειάζεται οπωσδήποτε και πρέπει να βάλετε τόσο. Συνήθω ότι το αλάτι να πούμε φεύγει. Δεν μένει γιατί είναι στο αέρα το αρνί, τοπότε ποτέ... το βγάζει το, του το κινηστού. Το και, το και περίπου θα το βάλουμε μέσα το μισό θα πάει απέξω οπότε αυτό που θα είναι μέσα θα μείνει μέσα. Λοιπόν, ε, να σα πω ότι πάει περίπου 1 με 1,5 γραμμάριο πιπέρι στο κιλό. Οπότε θέλουμε 10 με 15 γραμμάρια αναλόγω πόσο καυτερό το θέλουμε. Εμεί θα πάμε με 10 γραμμάρια πιπέρι οπότε ποσούμαστε εδώ. 6, 8, 9. Τέλεια. Τέλεια. έφυγε. Λοιπόν, ανακατεύουμε αλάτι πιπέρι. Και είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάσετε αυτό το υπέροχο μπολάκι που ουσιαστικά θα σα δείξει τι πρέπει να βάλετε στο αρνί σα. Αυτή είναι όλη η μαρινάδα που πρέπει να πάει και γεια. Θέλω τα περίπου το μισό αλάτι και το πιπέρι να πάει μέσα στην κουλιά και το θέλω παίξω. Έστω. Θέλω και τα υπόλοιπα. Ναι, υπόλοιπα Εσύ αφού... θα ετοιμάζω εγώ τα υπόλοιπα. Βάλει αλάτι. Οπότε. Το μισό περίπου αλάτι θα το βάλετε μέσα. Μη φοβηθείτε. Φροντίστε να πάει παντού. Πρέπει οπωσδήποτε να λατίσουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε το άλλο για το τελείωμα. Γιατί μόλι θα τελειώσουμε όλα τα υπόλοιπα θα το Και αλατίσουμε. Να αφήσουμε το υπόλοιπο αλάτι εδώ. Εντάξει. Έφυγε. Τώρα, Έφυγε. να σα πω πριν δώσουμε την κοιλιά, τι μου αρέσει να ρίχνω εγώ μέσα στην κοιλιά. Λοιπόν, να θυμάστε ότι πάντα μα πάντα ο καλύτερο φίλο που έχει το αρνήμα μα είναι το δεδρολίβανο. Θα ρίξετε οπωσδήποτε το δεδρολίβανο μέσα, γιατί σε περίπτωση που κάποιο δεν τρώει αρνί πραγματικά θα το λατρέψει με το δεδρολίβανο. Και σε περίπτωση που κάποιο τρώει αρνί και του αρέσει το αρνί θα το λατρέψει ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να βάλετε τουλάχιστον 4-5 κλωναράκια μέσα δεδρολίβανο, ολόκληρα όπω είναι. Δεν χρειάζεται να τα ψιλοκόψετε, γιατί αυτά καθώ θα ψύνετε το αρνί θα δώσουν το άρωμα μέσα στο αρνί Και δεν χρειάζεται να προσθέσετε κανένα άλλο αρωματικό. Το δεδρολίβανο είναι αρκετό. Επίση, αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε. Λίγο σκόρδο. 4-5 σκελίδε σκορδο σκόρδο μέσα, 1-2-3-4-5. Το σκόρδο θα λιώσει όση ώρα θα ψήνεται τα νί και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Άλλη. Και να σα πω το tip του Άκη. αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω είναι αυτό. Είναι αυτό φίλε. Κεφαλωτήρι. κεφαλωτήρι. Η γραβιέρα μας είναι άχρηστη σε αυτή την περίπτωση, γιατί η γραβιέρα θα λιώσει, θα φύγει μέσα από το αρνί. Εμείς θέλουμε ένα τυρί που πρα... πραγματικά να μην λιώνει κατά το ψήσιμο και επίσης να αλατίζει και να δίνει άρωμα μέσα στο αρνί μας. Οπότε αυτό που κάνω είναι να κόβω ωραία κομμάτια από κεφαλωτήρι. Μπορείτε να πάρετε όποιο κεφαλωτήρι σας αρέσει και βάλε το μέσα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Έξι. Σούπερ. Κοιτάξτε το πόσο αερό είναι. σκόρδο, δεντρολίβανο, αλάτι, πιπέρι. βαλά. Voilà. Τέλειο. Δένουμε. Να, να σου πω το, θα βγάλει και τα το τότερη το μέσα. Το τυρί δεν, έχει... υπάρχει. δεν είναι μόνο η αλμύρα. Δεν είναι μόνο Ου... το, θα βγάλει αυτό το τυρένιο, αυτή την τυρένια τη γεύση που θέλουμε. Δεν θα λιώσει και όταν θα λιώσει, θα γίνει ένα πραγματικά μεταρρύμιο μέσα. Δεν θα το καταλάβει κανεί. Το κεφαλοτήρι είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να ρίξετε. Δεν το παρακάνουμε γιατί ρίξαμε και το αλάτι. Θα βάλετε έτσι 150 γραμμαριάκια κεφαλοτήρι να, να πιάσουν τόπο. Και τώρα ήρθε η ώρα να δέσουμε την κοιλιά. Θε σπάγκο ή. Θα το δέσουμε με σπάγκο, λέω. Έχει σπάγκο. Τέλεια. Μαζί με την… Ε, έχεις ράψει ποτέ ρούχα πράγματα? Κάτι έχω ψηλογράψει. Αλήθεια. Δηλαδή, τόσα χρόνια εργένεις, <laughs> καμιά κάλτσα, τρύπια την έχω τοσα χρονια εργενεις καμια καλτσα τρίπια <laughs> την εχω μπαλωσει Με αυτό της τις κάλτσες. <laughs> <σου. laughs> λοιπόν, πολύ σημαντικό να ξέρετε να περνάτε το σπάγκο μέσα από τη σακοράφα. Ε, εδώ. Αυτή αυτοί είμαστε. Πολύτιμη η πληροφορία. Λοιπόν, <laughs> λοιπόν. λοιπόν ας πούμε έναν κόλπο που δεν το φανταζόμουν ποτέ, αλλά το ισχύει. Όλοι νομίζουν πως με το που στο το σκηνάκι από μέσα πρέπει να κάνεις κόμπο. Σωστά. Όχι, επειδή είναι χοντρό δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, τα αφήνετε έτσι όπως είναι και κατευθείαν αρχίζετε, εδώ. Πάλι εγώ την έκανα την δουλίτσα, ε. Και, και το δένουμε λίγο στην αρχή, εννοείται. Λοιπόν, κάνουμε έναν κόμπο εδώ πέρα, ξεκινάμε. Και να σας πω την αλήθεια, μην κάνετε πάρα πολύ δίπλα ε, τις ενώσεις. Γιατί στο τέλο, άμα κάνετε πάρα πολύ δίπλα τη ενό, γίνεται όλο το κομμάτι και καθώ κόβουμε τα αρνή, φεύγει όλη η πέτσα. Το πιο στο κομμάτι είναι εδώ πέρα στην κοιλιά. Πιάστε έτσι σε ένα καλό σημείο. Ράψτε εδώ και εδώ. Μην δώσετε πολύ σημασία. Έχουμε βάλει τόσα ωραία αρωματικά που ουσιαστικά ίσα ίσα θέλουμε να κλείσουμε το αρνάκι μας εδώ πέρα. Τέλειο. Πώ θα πάμε. Τέλεια. Πολύ καλά να πάμε. Μια χαρά. Λοιπόν, ερώτηση. Βάζουμε ελαδοκολά λουμινό χαρτό Άμα θέλουμε, ναι, ανάλογα το πώ θα παίξουμε τι φωτιέ, εννοείται λοιπόν, έτσι. Η πραγματικότητα είναι το αρνί δεν πρέπει να βάλουμε και ένα λιμάνι χαρτοκελαδόκολα. Ναι, ανάλογα με το πώ θα, θα παίξουμε, παίξουμε τι φωτιέ. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να υπολογίζουμε είναι ότι αυτό το αρνί που είναι γύρω στα 10 κιλά χρειάζεται 5 ωρίτσε ψήσιμο. Δεν γίνεται σε 3. Οπότε υπολογίζουμε στη μία ώρα να μην έχει πάρει καν χρώμα το αρνί. Βάζουμε πάρα πολύ ψηλά και κάθε μία ώρα κατεβαίνουμε λίγο πιο χαμηλά. Στι 5 ώρε θα έχουμε φτάσει σε 100% χαμηλά για να μπορέσουμε να κάνουμε τραγανό το αρνί μα. Οπότε, πολύ πολύ σημαντικό, μην το παρακάνετε, μην βάλετε δυνατά στη φωτιά. Καλύτερα να πάρει μια ώρα παραπάνω το αρνί σα να γίνει παρά να μην γίνει ωραίο. Λοιπόν, κάνω και το τελευταίο κόμπο εδώ. το και εντάξει, θέλει λίγο λαδάκι απ' έξω μετά για να κρατήσει. Θα το κάνουμε τώρα. Δεν το χρειάζεται, απλά είσαι για να κρατήσει το λαδάκι. θα κάνουμε μια μαρινάδα ουσιαστικά αυτό που θα, που θα έχετε για δίπλα από τη φωτιά. Λοιπόν, τώρα. Έτσι που συνέχεια το υπόλοιπο ε, αλατοπιπέρο από πάνω ο μάργη, αφού ρίξι πρώτα λίγο, λίγο λάδα για να φτιάξει. Βάλε γίνεται στα χέρια μα, δεν έχει θέλει. Συγμέρω ότι βάζουμε ελαιόλαδο, βάζουμε σπορέλαιο, αλλά πήγα στην καλύτερο. Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι λίγο μαζάκι, θα πάει παντού, μπράβο. Και καθώ θα φτιάχνει ο Γιάννη, αυτό το υπέροχο αρνί με το αλάτι και το πέρα που έχει περισσέψει, το μισό το έχει ρίξει μέσα, το άλλο μισό είναι έξω. Εγώ θα σα δείξω τι άλλο θα κάνετε. Θα πάρετε ένα μπολ, θα ρίξετε λίγο λάδι. Έλαιολαδο, περίπου το 20-30% ελαιόλαδο, το υπόλοιπο σπορέλαιο. Και άμα θέλετε, μπορείτε να λιώσετε και μαργαρίνη με λίγο βουτυράκι. επίση κάνει πάρα πολύ καλό. Θέλουμε διαφορετικά λάδια. Μα αρέσει το βούτυρο, αλλά γενικά το βούτυρο είναι πολύ ακριβό. Παλιότερα εγώ όταν ήμουν μικρό ήξερα είχαν όλοι, να σα πω την αλήθεια. Αλλά εγώ αυτό που κάνω είναι λίγο ελαιόλαδο και αρκετό σπορέλαιο για να μην μυρίσει. Θέλουμε το λάδι να ψηθεί, να έχει γεύση αλλά όχι 100% ελαιόλαδο. Και αυτό που θα κάνω είναι ουσιαστικά να πάρω ένα ωραίο κομμάτι εδώ από δέντρο λίβανο, δεν χρειάζεται να κάνετε που και καρνή. και ουσιαστικά αυτό θα είναι το πινέλο μου, καθώς θα ψήνω έξω ανατακτά χρονικά διαστήματα κάθε 10-15 λεπτά θα παίρνω το δέντρο λίβανο και έτσι όπως είναι θα πηγαίνω πάνω από το κρέας εδώ και θα φροντίζω να βάζω λίγο λαδάκι. Εντάξει, λίγο, όχι πολύ. Να σημειώσουμε Πολύ πιο πολύ αλάτι στα μπούκια και στις πάλες. Mm. Λίγο λιγότερο εδώ, καταναγητώ. Γιατί η κυρία μένει μόνο και μετά βγαίνει Α, πάρα ακριβώς. πολύ λίγο. Σύντω ότι είναι πολύ πιο χοντρό το, το κρέας, θα το χρειαστεί πιο πολύ για να περάσει μέσα. Oh, Οπότε κατά ναι. κύριο λόγο βάζουμε το πιο πολύ αλάτι στις πάλες Έτσι, και ναι, στα ναι. μπουκια. Λοιπόν, λοιπόν τέλεια. Α, ωραία ερώτηση αυτή που έκανε η Μέρου. Η Μέρου ρώτησε τώρα αν δεν θα ανοίξουμε τρύπε να βάλουμε oh, σκόρτο okay, το okay. κρέα. Γενικά είναι καλό να μην το κάνετε γιατί όπου τρυπήσουμε αυτή τη στιγμή το κρέα, καθώ θα ψύνετε, το κρέα μα θα σπάσει και θα ανοίξει. Και θα έχει χη, και έξω, όλη η χημή ε, έξω. Παιδε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Περισσότερο άφησε έξω παρά μέσα. Να το ξέρει. Ε, Είπαμε περίπου το 50% μέσα και το 50% έξω από uh, το παλάτι. Πήγαινε ούτω ή άλλως, θα μα πέφτει και περισσότερο έξω. Αν μα περισέψει κάποιο αυτό που θα κάνετε είναι να το ρίξετε μέσα σε αυτό. Το λαδάκι που έχουμε ετοιμάσει, το αρωματικό. Μην το φοβηθείτε το αλάτι. Πραγματικά αυτό που πέφτει είναι. απ' έξω θα κάνει μια τέλεια κρούστα. κρούστα. Και το περίσσοια θα πέσει κιόλα κάτω. Κανένα δεν έχει πει πω το Πώς Πώ φάνηκε ω τώρα η διαδικασία. Ε, ανή, θες να το κάνουμε όπω το κάνουν στην ε, Γαλατία. Πώ δηλαδή, να το πάρουμε στο νόμο μα. Ναι. Πάμε. σου αστερίξει ο, ο <laughs> Γιατί μοιάζω. Ωραία, εσύ σου αστερίξει ο Βολίξ. Πιάσε. <laughs> Πάμε για έξω. Πάμε να ψήσουμε. <laughs> Πρόσχετο σκαλοπάτι, Γιάννη! Ετοιμώ το αρδίτσιβιτ. Αυτός είσαι. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, η φωτιά μας είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατή. Ωραία η φωτιά μας είναι πάρα μα είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτό που πρέπει πάντα να προσέξουμε είναι ότι στο αρνί βάζουμε περισσότερο κάρβουνο στα πόδια και στο κεφάλι. Ενδιάμεσα θέλει ελάχιστο. Οπότε πολύ απλά απλώστε. Πολλά για να είναι απλώ και εσύ από εκεί. Σε απλώνεις εγώ βάζω το μοντέρ. Ωραία, κάτσε να πάρω το σίδερο τώρα. Πάρα αυτό. <χεχεχε> Τέλεια. Απλώνουμε γρήγορα, γρήγορα γρήγορα. Και βάζουμε τα περισσότερα κάρβουνα εδώ, πολύ κοντά στα πόδια. Το κεφάλι. κεφάλι και ακριβώ τα χέρια. Αυτά είναι τα σημεία που θέλουμε να ψηθούν. Ναι. Στη μέση δεν θέλουμε πολύ. Κατό κάνουμε την κίνηση, συγενάνα και λίγο γιατί θα αρχίσει να πάρει το αρνάκι μα κατευθείαν. Οπότε Γιάννη, πρέπει να, να μοντάρει. Ναι. Πάμε, ετοιμό και θα ψήσουμε για 3-4 ώρε. Εντάξει, και κάθε μία ώρα κατεβάζουμε. Θέλει συνολικά 4 με 5 ώρε για να γίνει τέλειο. Λοιπόν, βάλτε το πάνω Το παρνήμα δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά όπω βλέπετε είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Θες να δοκιμάσεις λίγο πετσούλα. <laughs> Προσπαθούμε να κρατηθούμε, να μην δοκιμάσουμε, για να έχετε σωστό πλάνο. Και εκτό από αυτό, δεν πρέπει mm. να το διαλύετε, γιατί όλη την ώρα στο τέλο δεν μείνει τίποτα. Τέλειο. Όλοι παίρνουν την πετσούλα. Είναι καταπληκτικό, hein. Ε. Τέλειο. Οπότε σε περίπου μία μισή ωρίτσα wow. θα κατεβάσουμε τώρα λίγο ακόμα και σε μία μισή ωρίτσα θα είναι έτοιμο για να το δοκιμάσουμε. Όλους... Καλή τζορδέ, καλό Πάσκα και καλή επιτυχία. Στο Αρνί σα. Φιλάκι.